Szeretettel üdvözöllek, Lukács Zoltán Gábor vagyok a Sorslevelek vezetője. Ismét tanítást és üzenetet hoztam Indiából. Emlékezhetsz a legutóbbi videómból fő üzenetre, amikor nem mehetsz kifelé, indulj el befelé. Továbbra is úgy látják, hogy érdemes járni a belső útunkat, hiszen az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan rohantunk, haladtunk, Újabb és újabb lépések voltak, mindig volt valamilyen cél, amit most, mindjárt, gyorsan, holnap, holnap után és a következő periódusokban el kell letérni. Gondolj vissza, mikor volt olyan legutóbb, amikor nyugodtan hátra és azt mondtad, hogy most jó. Most egy kicsit megnyugszom, csendben vagyok és nem rohanok. Ez most van itt. Ha körülnézel, megnyitsz bármilyen híroldat, bárkivel beszélgetsz, azt láthatod, egy borzasztóan zaklatott az egész világ, egy pillanatnyi nyugalom sincs. Kezdjük el mindezt magunkban megteremteni először, hiszen tudjuk jól, a külvilág az nem más, mint a belső kitükröződése. Így, ahogy önmagunkban mindannyian megleljük a békét, gyakoroljuk a megbocsátást, a bocsánatkérést és a tisztításokat, és kérünk védelmet az égiektől, úgy figyeljük, meg előbb-utóbb eljutunk oda, hogy ismét rendesen, normálisan megy majd tovább az életünk. De ez egy új normális lesz. Nem tudjuk már az eddigit folytatni, hiszen az már egy lejárt lemez. Ugyanazt a lemez nem kell még egyszer feltennünk. Sok kérdés érkezett a legutóbbi videó óta. Van egy téma, ami a legtöbbeteknél ismétlődött. Miért adta nekünk Isten mindezt? Hiszen Isten jó, Isten jót teremt, jó tapasztalásokat küld, akkor miért van ez a szenvedés? Olvasd bele a Bibliába, Isten nem csak jót ad, hanem jó sok tapasztalati lehetőséget. Hiszen időnként eljut oda az ember, hogy új dolgokat kell megtanulnia, és ez időnként bizony igen nehéz. A mostani periódus is ilyen. Nagyon sok tapasztalással jövünk majd ki ebből a periódusból, készen arra, hogy egy új világrendet építsünk majd, ami reményeim szerint jóval működőképesebb, fenntarthatóbb és zöldebb, és leginkább szeretettel telibb lesz, mint az eddigi. A sorslevelek felolvasásainál ugye mi emberi sorsokat elemzünk India segítségével, és jó néhány vendégünknél szó volt már arról, hogy ez az utolsó élete ebben a földi világban. Gondolj csak bele egy pillanatra, ha mindez hozzáteszed azt, amit a Biblia utolsó fejezetében, főleg a Jelenések könyvében olvashatsz. Mi van akkor, ha nem csak az embernek lehetnek inkarnáció és utolsó élete, hanem magának a mennyei atyának is egyfajta fejezetváltása fog majd következni? Nyilván ő a maga nemében örök és halhatatlan, nem úgy működik, mint ahogy mi éjszaka elalszunk és másnap belekezdünk egy új napba, de egyfajta ciklikusság talán a mennyekben is van. És ha, ha azt tekintjük, hogy az Isten ott van mindannyiunkban, és a saját formájára, hasonlatosságára teremtette meg az embert, akkor gondolhatunk arra, hogy ő is hasonló dolgokon mehet át, mint mi. Bizony, gondolj bele! Az Istennek is van öröme, de ugyanúgy lehet neki is bánata, fájdalma, és őnek is vannak nehézségei. maga, egyedül nem feltétlenül tudná mindezt könnyedén megoldani. Neki is szüksége van a, korlát, a korlátok letételére, a próbálkozásra, az elakadások feloldására. Ez történhetne úgy, hogy ő magát élesben a mennyei színpadon megteremti, vagy akár úgy is, hogy itt van. 7-8 milliárd olyan lény, olyan ember, akit a saját hasonlatosságára teremtett, rájuk bízhatja a megtapasztalás feladatát. Gondold végig. Isten tehát lehet, hogy azért teremtette a bűnt, a rosszat és a nehézséget is, mert keresheti a módját annak, hogy ő maga hogyan tisztuljon, hogyan emelkedjen. Nyilván az ő energiája nem is mérhető a miénkhez, de a saját képest ő is szeretne feljebb jutni. Szeretni a teremtő energiájával meghaladni önmaga mennyei végtelenségét. Tehát szeretne tisztulni, hogy kész legyen feljebb lépni. Ugye érdekes? A felolvasásokon és a tanfolyamon is gyakran hangsúlyozom, hogy nagyon fontos az imátság. Könyörögjünk azért, hogy bocsátassanak meg a bűneink, hogy mi magunk is megbocsássunk mindenkinek, aki ellenünk vétkezett. Sőt, kérjünk feloldozást mindazokra a bűnökre, amit nem történtek meg, de csak elképzeltük, vagy egyáltalán csak a lehetőségük ott volt. Hiszen, ez is a Bibliából van, egy-egy bűnt akár ezerszer is meg kell bocsántani, hiszen akkora ereje van. Így a mindennapi imáinkban, ahogy ezerszer, milliószor ismételgetjük ezeket a könyörgéseinket, az világunk tisztábbá válik. És mivel van egy összeköttetés köztünk és Isten között, így ahogy mi tisztulunk, úgy annak a, a gyógyító, tisztuló energiája mennyekbe is letükröződik. Hiszen az Isten látja a mi imáinkat, és ő is látja, és ezáltal velünk együtt tanulja a tisztulást. Hiszen így milliárdnyi bocsánatkéréssel egyre tisztábbá válhat a kép. Ha egy kicsit így eltávolodok a levelek szemszögéből, az egyén szemszögéből. Akkor azt látom, hogy ahogy a sorslevelek könyvtáraiban őriznek 110 millió különböző életutat, ez valójában lehet egyfajta feladat, amit az Istentől kaptunk, hogy éljük végig ezt a 110 millió különböző élettípust, hogy az Isten is okulhasson belőle, hogy a mennyei kutatók, az isteni könyvtárak fő angyalai és tudorai is megérthessék, hogy ez a fajta háromdimenziós létközeg, amiben élünk, hogyan is tud működni. És ezt, ha egyfajta mennyei kísérletnek, vagy inkább megtapasztalási mezőnek hívjuk, akkor lesz 110, különböző, 110 millió különböző tanulságuk. Hiszen hiába ülünk például ugyanabban a teremben, Százan, mind a száz ember különböző élményekről fog majd beszámolni. Úgy hiába egy két ember nagyon hasonló életutat, egészen más tanulságokat fognak majd levonni belőle. Nézzük meg a bűnnek a másik oldalát, illetve a nehézségek másik oldalát is. Egy keleti tanítás szerint három különböző energia van, amivel meg kell küzdenünk. Ez pedig ebben a kontextusban a kapzsiság, a harag, és a kíváncsiság. Ha más keleti tanításokat nézünk, ugye ők azt mondják, hogy szeretetből vagy félelemből eredhetnek a döntéseink. Az előbb említett a harag és a kíváncsiság, oktalanság pedig a félelemnek három különböző formája. Hiszen mikor fél az ember? Ugye nevében is benne van, amikor ő egy fél ember, amikor nem teljes akkor teljes, ha százszázalékos a hite és a bizonyossága. Ha ez csökken, akkor ő már csak fél ember, a félő ember. Amikor valakinek gyenge a hite, akkor nem hiszi el, hogy az Isten gazdagsága végtelen. Ugye? Ez a kapzsiság. Nem hiszi el, hogy Isten gazdagsága végtelen, hiszen Isten a saját hasonlatosságára teremtett minket. És ha valaki, Például az anyagi világot úgy éli meg, hogy soha semmi nem elég. Mindig csak többet és többet és többet egy pillanatra sem tud megállni. Az a saját belső isteni minőségét kérdőjelezi meg. Hiszen ha az Isten végtelenül gazdag, már pedig miért ne lenne az, akkor én is végtelenül gazdag vagyok, és te is. Az Istennél nem feltétlenül forint vagy euró az, amiben mindezt mérlegelik. Hiszen a gazdagságnak millió más formája lehet. A pénz mellett ott van a szeretet, az egészség, a bőség, az utazás, a jó mód, az, hogy van mit tenni, jó az állapotod, szellemileg rendben, vagy vannak barátaid, szeretteid, családod, munkád. Ez mind-mind a gazdagságnak, a végtelen mennyei energiának egy különböző megjelenése. A hinduizmusban Lakshmi Istennőt ismerik úgy, mint aki a bőség hordozója, és az ő különböző formái is pont ezek, amit az előbb soroltam. Nézzük a másik bűnt, vagy a másik energiállakadást, a harag. Isten békéje végtelen, ezt mondanám erre. Hiszen Isten egy olyan szent energia, ami a békéből teremtetett, az egyensúly. Ha nem lenne a Mennyországban ott az egyensúly, már rég összedőlt volna a világ. A béke végtelen. Ahol harag van, ott pedig nincsen béke. Az az ember, aki haragot hordoz a szívében, az megkérdőjelezi a saját képességét a békére, és így megkérdőjelezi az Isten képességét is a békére, hiszen ott van bennünk a mennyei teremtő szeretete és energiája. Majd jöjjön a harmadik, amit említettem, a kíváncsiság. Itt nem azt a fajta apró kíváncsiságot kérdezem, ami a tudászom, vagy amikor szeretnél választ kapni egy kisebb kérdéssel. Itt inkább azt a fajta hitetlen energiát értem ide, amikor valaki semmit sem tud elhinni, semmire sem tudja azt mondani, hogy de jó, hanem állandóan kutatja, miért, hogyan, hol lehet megakasztani, hol lehet ellene menni, hol lehet ebben a csalást megkeresni. És egy pillanatnyi megnyugvása sincs. Ő azt kérdőjelezi meg, hogy az Isten minden tudás birtokosa. Hiszen Isten mindent tud. Hogy ne tudna mindent? A semmiből megteremtette a világot. Ez nem semmi. Isten mindent tud. Ha Isten mindent tud, és a saját hasonlatosságára teremtett minket, akkor mi is minden tudás birtokosa vagyunk. Ha valamit nem tudunk, vagy nem értünk, talán nem véletlen. Hiszen bőven elég nekünk a harmadik dimenzióban a harmadik dimenzióhoz szükséges tudást birtokolni. Bőven elég a XXI. században annak a tudásnak a birtokában lenni, ami a 21. századi életre szól. Miért van az, hogy 3-400 évvel ezelőtt még nem tudta az ember, hogy működik egy mobiltelefon? Vagy mi az, hogy Youtube? Nem volt rá szüksége. Van egy buddhista mondás, amit a meditációkon szoktunk ismételni, hogy okuljunk belőle. Miszerint épp elég egyszerre egy hegyet megmászni. Ne akar két hegyen lenni egyszerre. De ennek van egy szép magyar fordítása is, merj egy ügyű lenni, képviselj egy ügyet. Nem kell egy fenékkel meglóba meglovagolni merj a mostban élni, mert elfogadni azt a tudást, ami benned van. És amikor azt érzed, hogy kész vagy egy újabb tudás befogadására, ez lehet akár egy újabb nyelv, egy újabb hangszeren való játék, valamilyen összefüggésnek a megértése, akkor elegendő annyit kérned, hogy kérd meg a mennyei atyát, nyissa meg számodra azokat a mennyei tudatmezőket, amiből megkaphatod a választ ezekre, hiszen a válaszok ott vannak benned is. Hát nyíljon meg, érhesd meg és jelenjen meg előtted. Tehát összefoglalom mind a hármat. Az Isten jelen van mindannyiunkban, így az ő végtelen gazdagsága is a miénk. Ővé a végtelen tudás és a végtelen béke, így a tudás és a béke is a miénk. Miénk a gazdagság, a béke és a tudás. Hogy mindez miért nem tud megjelenni száz százalékban? Mert nem százszázalékos a hitünk. Ahogy a tanfolyamon is szó van erről, akkor tudsz ott lenni, amikor elhiszed, hogy ott lehetsz. És pontosan olyan mértékben működik a teremtés az életedben, amilyen mértékben elhiszed. És hiszel abban, hogy képes vagy rá, és az égiek támogatnak ebben. Ha száz akkor minden a tied. Ha csak 99 a hited, vagy 50, vagy 40, vagy akár nulla, Pontosan annyit fogsz megkapni belőle. Így minél erősebb a hited, minél tisztább a hited, annál erősebben és tisztábban jelenik meg minden. Javaslom, hogy csendesedj el, és fogalmazd meg magadban, mi az, amire vágysz. Mi az, ahol hiányosságaid vannak, anyagi problémáid vannak, egészség. Egy nehéz élethelyzetbe kerültél? Felborult valami a világodban, Esetleg úgy érzed, hogy egy beszorult helyzetben vagy, amiből nem tudsz tovább lépni, nincsen lehetőség meglépni valamit, amire régóta vágysz? Próbáld meg megkeresni magadban, hogy elegendő-e a hited? Érdemesnek tartod-e magad arra, hogy meglegyen? Kész vagy-e befogadni? Felkészültél-e arra egyáltalán, hogy A-ból ából a b be juss? És ha úgy látod, hogy ezek rendben vannak, és ennek ellenére sem tudsz előrébb jutni, akkor lehet, hogy az úttal is gond van. Így vizsgáld meg azt is, hogy az, amerre haladnál valóban a te utad el. Ténylegesen szolgálja a te javadat, a sors feladatodat, a karmikus életprogramodat, és a mennyei atya világteremtő képét. Keresd meg a jobb utat. Higgy abban, hogy van jobb lehetőséged, hogy jöhet jobb a jelenlegi helyzetnél. Merd elfogadni, hogy ez a tiéd, és utána merj belehelyezkedni abba az áldásba, hogy az égiek megadják mindezt számodra. Ezt kívánom neked is, próbáld meg megteremteni a békét, hiszen, ahogy a tanítás is mutatja, mennyelj, a saját képére formált minket, így a miénk lehet a hit, a bőség, a szeretet, a béke és a nyugalom. Mindehez, így a végén javasolnék még egy lehetőséget, ha úgy érzed, hogy szeretnéd mélyebben is megismerni, mi az, ami a sorsodban áll, és mik azok a kapuk és lehetőségek, amik nyitva vannak számodra, sok szeretettel várunk a sorsleveleknél. Érdemes lenne rákattintanod a sorslevelek.hu oldalunkra. Ott megismerheted mi is az, amivel foglalkozunk, és láthatod majd, hogy india ősi tudásával az ottani szent könyvtárak információit felhasználva egyfajta előrejelzést nyújtunk az emberi életutakra, ahol te személyesen megismerheted, hogy mostantól néhány éves periódusokra bontva egészen az életutat végéig mi vár rád. Nem azt mondja meg, hogy mi az, ami mindenképp megtörténik, hiszen a szabad akarata az a tiéd. Azt mondja meg, hogy a sok lehetőség közül mi az, amerre menned kellene. Mi az a lehetőségrendszer, amiben a lehető legjobbat érheted el, és milyen döntéseket kellene meghoznod, miben kellene változtatni, finomítani, illetve milyen lelki munkákat kellene végezned ahhoz, hogy ahogy telik az idő, azt vedd észre, hogy megoldottak a problémáid, jobb irányba haladsz, Teremtesz, és haladsz a sorsfeladatod mentén, és azt veszed észre, hogy szépen pipálhatod ki az életed listáján a célokat, hiszen mindent megvalósítasz. Kattints rá sorslevelekhu Sok sikert! Köszönöm szépen! Namasté!